د بھی سد لے بالا ہوگا کا بھی سد لے والا ہوگا ہو نہ ہوگی نت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں رونک ہوگی یہ سنا ہے کہ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل اے دل اے دل آئے دن قبر کا نہ رکھنا اے دل وہاں سے ہسر کا دھی ہوگا کا دن بھی سد دیکھ والا ہوگا ہوگی نات سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہے خود میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی جاز ہوگی نہ سرکار کے پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں ہوگی کہیں ہمارے کہیں کہیں بشم شایا کہیں کہیں مہا کہیں بشم شایا جس کی قسمیں رب کھاتا ہے جن کی کس میں میرا رب کھاتا ہے کتنے دلکش میرے سرکار کی صورت सी बात से घर में मेरे रहमत سے سر حسر شفات ہوگی نات سرکار کے پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہو